શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર ંગતાના પ્રકારો અને તેની સમજ તેના વિશે આજે જોઈશું વિકલાંગ બાળકો વિકલાંગ બાળકો કોને કહેવાય સામાન્ય બાળક જે શરીર રચના કેટલીક વાર બાળક છે અકસ્માત નો ભોગ બનતા શારીરિક ક્ષતિ વાળો બની જાય છે જેથી બાળક પોતાના સામાન્ય કાર્ય કરવામાં મુશ્કેલીઓ અનુભવતું હોય બાળક રોગ કે અકસ્માત ના કારણે પણ વિકલાંગતાનો બને છે શારીરિક વિકલાંગ બાળકોમાં અંધત્વ અલ્પઅત્વ બધી ઓછું સંભળાવું પોતડાપણું પંગુતા ંગ છે અને તે માટેના કારણો નીચે મુજબ હોય શકે છે જયારે બાળકમાં અંધત્વ કે અલ્પઅત્વ હોય છે ત્યારે આ પ્રકારના દ્રષ્ટિદોષ વાળા જનિન તેના મળ્યા હોય ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન પૂરતી કાળજી રાખવામાં ન આવી હોય તેમજ કોમ્પ્યુટર ટીવી ની સ્ક્રીન પર લાંબા સમય સુધી વ્યસ્ત રહેવાની દ્રષ્ટિ વિકલાંગતા આવે છે જો ગર્ભાવ બાળકની માતા અકસ્માત થાય અથવા તે નશકોદાર જેરી પદાર્થોનું સેવન કે યોગ્ય રીતે પ્રસવ થાય બાળક છે શ્રવણ દોષ વાળું હોય છે ઉપરાંત શ્રવણ દોષ કારણભૂત હોય છે કારણ કે જે સાંભળી શકતું નથી તે બોલી શકતું નથી વિકલાંગતાના પ્રકારો વિકલાંગતાના જુદા જુદા પ્રકાર જેમાં અંતત્વ દ્રષ્ટિતા કહેવાય બીજું નામ મગજ નો શિકાર બહુ વિકલાંગતા પેલું જોઈએ અંધીહીંતા અંધત્વ દ્રષ્ટિહિનતા એવી નો સંદર્ભ સૂચવે છે કે જ્યાં વ્યક્તિ નીચેની સ્થિતિઓ માંથી કોઈ પેલું છે દ્રષ્ટિનો સંપૂર્ણ અલ્પદ્રષ્ટિ વ્યક્તિ અલ્પદ્રષ્ટિ એટલે સારવાર અથવા પવનના ક્ષતિ સુધારા પછી પણ દ્રષ્ટિની કામગીરીમાં ક્ષતિ હોય તેવી પરંતુ જે યથાયો રક્તપિત રોગમાંથી સાજી થયેલી વ્યક્તિ એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે રક્તપિત માં સાજો થયેલો છે પરંતુ તેના હાથ અને પગમાં સંબંધના દીપ ઉપરાંત આંખ અને આંખની પામપણો નો અને હળવિક લખવો પરંતુ કોઈ પ્રગટલન હોવું ત્રીજું છે કે અંતિમ કક્ષાની શારીરિક સ્થળતા તેમજ વધેલી વય જ તેને ઉર્જા કરવા અટકાવે તેના પીડાતી હોય એ અને અભિવ્યક્તિ રક્તપિત સાધિત ધ્વનિ આવ્યાદામાં સારા પ્રાણના સાહીઠ દેશી વધુ નુકસાન કર્યું જેને શ્રવણ ક્ષતિ કરે છે અસ્થિ વિષયક વિકલાંગતા અસ્થિ વિષયક વિકલાંગતા એટલે લખવાનું કોઈ સ્વરૂપ હોય શકે જેને અસ્થિ વિશે વિકલાંગતા કહે છે ત્યારબાદ જોઈએ તો કે મંદબુદ્ધિતા એટલે કે માનસિક વિકાસ રૂંધાઓ મંદબુદ્ધિતા અને માનસિક વિકાસ રૂંધાઓ એટલે વ્યક્તિના મનના વિકાસ જે વિશેષ રીતે જેને મંદ બુદ્ધિતા કહે છે ત્યારબાદ જોઈએ માનસિક બીમારી માનસિક બીમારી એટલે માનસિક વિકાસના રૂંધાવા એટલે કે મંદબુદ્ધિતા સિવાય કોઈ માનસિક વિસવાદી સ્થિતિ એક અથવા વધુ વિકલાંગતાઓના વીસી ટકા અપંગ અથવા તો વધુ ટકા હોય તેવી વ્યક્તિ વિશિષ્ટ શીખવાની અક્ષમતા વિશિષ્ટ શીખવા એટલે એક અવ્યવસ્થા છે संघर्ष कर लकवो मगज ना लकवोब्रल पाली कहे एटव पूर्वे प्रसव दरमियान के, प्रशाव प्रशाव के समय दरमियान મગજ હોમલો હુમલો અથવા ઈજા થવાને કારણે કોઈ બાળક ઘણી જુદી જુદી અપંગા હોય છે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે તેની પાસે ઘણી અક્ષમતાઓ છે ઉદાહરણ નિયંત્રિત કરવા અને અથવા સુનાવણી અને દ્રષ્ટિ સાથે શીખવામાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે બહુવુધ અપંગતાની અસર બે વ્યક્તિગત અપંગતાના સંયોજન કરતા વધુ હોઈ શકે છે